Треба робити систему, щоб вона не залежала від людей, а все-таки люди потрапляли в систему і працювали вже згідно правил, які були затверджені. Ну, сьогодні міністр, він так він хоче, він розуміє, що треба щось зробити, він віддає ініціативу навіть професіоналам. Да, він готовий, як би сказати, йти в паровоз, вштовхати те, що напрацює громадська ця робоча група в яку входять і спеціалісти, міністерства, і чи вдасться це йому, чи ні, це інша справа, тому що також від нього ще не все залежить. Але він дає ініціативу, і якщо раніше не сприймали керівництво міністерства, ні, нічого, тому що вони знають, що ага, я начальник, ти дурак, я кажуть, я от міністр, я все буду робити, як вважаю, за, за потрібного ви виконуєте, то зараз можна впливати вже із громадських, Засад ми пробуємо це зараз зробити, щоб щось получилось нас з підтримкою міністерства. Відіскоп спортивне відео.